Це безпосередньо прикордонний загін-сталевий кордон. В основі в нього перебуває, звичайно, кістяк, який вже брав участь в бойових діях. І завдяки цьому подальшому йде нарощення бойових спроможностей зазначеного підрозділу. Тактично має дати добру підготовку, індивідуальна підготовка, вогнева підготовка. Порядок дій підрозділів при штурмі, при обороні, в наступі, при марші. Багато, багато є інновацій. Основна мотивація була, що так бути не може. Так бути не можу. І після того, як я вивіз свою сім'ю за кордон, я вирішив піти до військкомату. Рік, рік. Але ми вже встигли побивати на східному напрямку, в Авдіївському напрямку. Нормально, давали Проводяться системні підготовки за різними напрямами, це і вогнева підготовка, це тактична підготовка, медична підготовка і інші індивідуальні підготовки, які надають можливість і нарощують спроможності зазначеного підрозділу щодо застосування вже на визначених ділянках. Що ви не доклеїте ленту до кінця, просто в ході евакуації вона розклеїться і людина в результаті загине. Тактична медицина – це один з найважливіших взагалі предметів бойової підготовки, тому що ці знання рятують життя. Тому Так як і тактика, так як і вогнева підготовка, тактична медицина – головний навчальний предмет, який засвоює кожен військовослужбовець, незалежно від того, в якій структурі він виходить в службу.